السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة بيت الصعيد حذرت هيئة الأرصاد اليوم الجمعة من أمطار غزيرة تشهدها البلاد وأمطار خفيفة ورعدية على جميع المناطق في شمال الصعيد وتحذر جميع المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء و نست تخلي بالها وتخلي بالها من اطفالها في الامطار من الاقتراب من اعمده الكهرباء لتجنب المخاطر ومش عايزين لا قدر الله حد يضر هي المطر خير من عند ربنا بس مش عايزين حد يضر وخلوا بالكم من اطفالكم واولادكم وبعدوهم عن مخاطر الكهرباء في الامطار وربنا مستورها على الجميع وان شاء الله هنتواصل معاكم بكل الاخبار الجديده وبحالة الطقس في الصعيد وتابعونا ان شاء الله نتواصل معاكم وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الجديد من بيت الصعيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته